دومتي ساندوتش جامد اجدعان دومتي ساندوتش مش بلاقيه في اي مكان سيبك بقى تاني من الاول والله ما قادر دومتي دومتي ساندوتش جامد اجدعان دومتي ساندوتش مش بلاقيه في اي مكان دومتي دومتي ساندوتش انا دورت عليه دومتي انا دورت عليه ملقتش دورت عليه وملقتش بومتي ساندوتش طب انا نفسي فيه معلش طب وبرانش ويتش ما هو جامد هو كده من اول قطمه دقته وقلت جامد يا جدعان الطعم طلع خطير وجنان اه جامد يا جدعان yeah. الطعم طلع اسطوري الطعم طلع جامد يا جدعان الطعم طلع اسطوري الطعم طلع جامد يا جدعان أه. مكان ملقتش حاجه يا سالت عليه ملقتش قالوا لي دومتي ساندويتش فضلت اعمل قلبان مش بلاقيه في اي مكان ادوني برانش ويتش قلت لا معلش جالس ضع في دماغي من دومتي ساندويتش ناس تقول جامد يا جدعان وناس تانيه تقول معلش كلام كتير وفي الاخر باكل فطير بجيب بالاصفر الاصفر وحاجات كتير انا زهام وشبعان عايز آكل حاجه يا جدعان انا زهام وشبعان عايز آكل حاجه يا جدعان دورت في كل مكان ملقتش حاجه يا قالولي طيب تومبي ساندوتش فضلت اعمل قلبالي مش بلاقيه في اي مكان قلت دون بانش ويت قلت لا معلش ادمان جامد يا جدعان خطير جامد يا جدعان مش ممكن جامد يا جدعان شوكولاته في كل مكان ادمان جامد يا جدعان خطير جامد يا جدعان مش ممكن جامد يا جدعان شوكولاته في كل مكان من اول اطمه دكتور قلت جامد يا جدعان طعم طلع جامد يا جدعان معلومة مهمة بس كده للناس اللي شافت الأغنية وعجبتها أنت إزاي لسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي؟ انزل كده يا معلم اعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناة ومعلومة تانية الأغنية متصورة في موبايل ومتسجلة في موبايل بس مفيش حاجة تاني يلا سلام كان معكم إيه إيه إيه بفيديو